Veľa roboty a málo ľudí. Asi tak. Na základnej škole som mala veľmi dobrú učiteľku dejepisu. A vlastne tam vznikol ten prvý kontakt s tou historiou. Potom na strednú školu som išla na stavebnú priemyslovku. Napriek tomu, že skôr som si predstavovala, že by som chcela byť mm. No, Beš. <laughs> Myslím si, že pamiatky a história s tým, že som vyštudovala tú stavebnú priemyslovku, sedia k sebe, pretože vlastne poznatky využívam aj tu, čo sa týka práce na hrade. Bežne murujem, bežne pracujem vlastne s maltou, s kameňom, ale okrem toho využívam vlastne aj manažerské schopnosti, ktoré som získala predtým v skupinách historického šermu, ktoré tiež vlastne majú čo dočinia s historiou. Keď vám chlapi povedia, že on tam hore nejde, že sa mu krutí hlava, no tak kto tam iný pôjde? Ja nemám problém ani s výškami, ani s kolotočmi, práve že mám rada také adrenalinové kolotoče, takže kde najvyššie sa muruje, tak všade ja. Uviažete, dáte, úväz bez problémov sa hore robí. Združenie som založila v decembri 2006, v podstate členská základňa nie je vekovo obmedzená. Momentálne máme 16 členov, muži, ženy je to na polovicu, 8 chlapcov a 8 dievčat a veková kategória od 13 do 55. Už štvrtú sezónu vlastne máme na hrade takú aktivitu, že naše členky robia niečo ako turisticko-informačnú hliadku. To znamená, že na hrade počas prázdnin sú každý deň a mimo prázdnin, víkendy zhruba od marca do oktobra informujú ľudí o tom, čo sa robí na hrade, o histórii hradu, o tom, čo plánujeme urobiť na hrade. Samozrejme, ponúkajú aj nejaký drobný upomienkový predmet rozprávajú ľuďom o tom, čo sa robí v združení a čo, čo vlastne by sme chceli. Očkajte, ja ukážem vám. Do hradu sa kedysi vchádzalo cez padací most, ktorý bol ponad skalnú priehlbinu pred hradom, na 3. predhradi. Tento rok, ak vyňuje čas a budú ľudia, chceme urobiť archeologický výskum, aby sa upresnilo, kde konkrétne bol vlastne vchod do hradu a v nasledujúcom období budeme riešiť premostenie aspoň vstupu do toho hradu. Na najbližšie, na najbližšie roky máme v pláne zrekonstruovať východnú väžu, na ktorej už pracujeme. Archeologický výskum bol začatý. dokumentácia je spracovaná, pôjde na odsúhlasenie. Na tejto veži je veľa takých zachovalých akože, fragmentov. Vidíte napríklad, keď sa pozriete na tú stenu, krásne renesančné okno, vlastne aj s dvomi sediliami sa vám tam ukáže. To zachováme e, vlastne tak e, v tom náznaku, ako vlastne to renesančné okno bolo. tým, že vlastne momentálne už je nás 32 občianských združení, ktoré tvoríme, to celoslovenské Zachraňme hrady, tak máme určitú silu aj pri jednaní, napríklad práve, že naši ľudia jednajú či už s Ministerstvom kultúry, alebo s Ministerstvom práce, keď sa riešil napríklad projekt s nezamestnanými a je to niečo iné, keď máte za sebou Tých 32 organizácií, ako keby tam každá jedna chodila, vyvolávala, vypisovala, niečo riešila, aj tak by nič nevyriešila. Zbor verejnosť nás bere trochu inak, nejakých bláznov, ktorí akože sa paprajú na nejakom hrade hej, a e, hádžu malku na nejakú zrucaninu. Keď nebol covid, tak sme sa stretávali dva razy do roka na jar, na jeseň a samozrejme na nejaké lokality vždy, na, na, niektor, na niektorom hrade alebo teda v podhradi. S tým, že vlastne tá schôdza riešila nejaké treba veci na ďalšie obdobie a také tie vnútorné záležitosti, voľba, predsedníctva a tak. A to jesené stretnutie to bolo niečo vo forme konferencie, vyhodnotenie vlastne tej činnosti, čo sa na ktorom hrade urobilo, prezentovali sa tam hrady, zvykli sme pozvať treba za zástupcov z ministerstva, či už z kultúry alebo práce, prípadne nejakých aj pamiatkárov z niektorých oblastí.